Ότι μπορείς να τα παρατήσεις. Είχα αρχίσει και να πιστεύω ότι αυτό ήταν αδύνατο. Το μοναδικό σου ελάτωμα είναι που δεν τα παρατάς. Έχει δίκιο. Δεν τα παρατώ ποτέ. Επίσης σήμερα. Όχι, ούτε και σήμερα. Αν πιαστούμε θα τον προλάβουμε το λάδι. Αλλά χρειάζομαι λιβιά ή λιβωρίτια. Τι το καλό. Πώς μπόρεσες να... Μα αυτό είναι παλό. Mm. Ναι, άξιζε το κόπο. Εντάξει, πάμε σπίτι. <ΣΠΣ>